يلا يلا يلا سواء الفديو اتغل خش يلا شاء الله يا خسارة على هيوهرور. هيوهرور. ديليه ديليه ديليه ايه. ها الطماطم الطماطم ببلاش ايه اللي عايز طماطم يلا الطماطم ببلاش يا خسارة علي الترجب الثلاثة بالثلاثة زجل يا او تمط تزك يا يلا تمط يا مبسوط يا في اقفل